О 13.00 понад півтори тисячі людей, за підрахунками прес-служби Запорізької облдержадміністрації, утворили на новому вантовому мосту через річку Дніпро живий ланцюг єдності. Вот відчуваєш єдність, що там От я і відчуваю єдність. Тому що завжди, коли праворуч і ліворуч є плече і рука, відчуваєш себе, будемо казати, сильнішим. Справа в тому, що ми так довго чекали на цю розв'язку, що мабуть так, до неї природно слід буде звикати, але вона надзвичайно необхідна. Знаєте, у спортсменів є така точка вимірювання – олімпійський цикл. Майже чотири олімпійських цикли ми чекали на відкриття цих мостів, і нарешті це здійснилося. Ви знаєте, я відчуваю дуже велику радість, бо я сама. З Бабурчан, Бабурчанка. І зараз дуже символічно, що саме в цей день у нас відкриваються мости. Ці мости об'єднують, як і е, раніше Соборність була значима для України, об'єднувала різні частини України, так наш цей міст буде об'єднувати різні частини міста, дуже великого індустріального міста. І це велика радість. Найвищі міст в Україні почали будувати в 2004 році, але з 2014 зупинили і будівництво відновилося в квітні 2021 року, сказав президент України Володимир Зеленський. 150 метрів або, або хмарочос у 50 поверхів – це висота його пилону, 5 футбольних полів один за одним – це Довжина цього прекрасного мосту, 100 літаків – мрія. Це вага усієї споруди. Президент України Володимир Зеленський приєднався до ланцюга єдності. Після чого рух транспорту Вантовим мостом відкрила колона спецтехніки та легкових автомобілів. Над пілоном пролетів гвинтокрил підприємства «Моторсіч» з державним прапором України. Зже завтра ми будемо їздити. Від Хортицького району до центру нашого міста. Тому у нас сьогодні дійсно свято, подвійнока свято. Сьогодні День Соборності і свято саме у місті Запоріжжя. Відкриття цієї частини Вантового мосту чекали більше 17 років і кожного дня стояли у корках, в заторах. Намагалися виходити раніше, щоб не запізнюватись на роботу, на навчання. Тому це дійсно радісна подія, оскільки я сподіваюся, що з понеділка всі оперативно і скоріше будуть приїжджати туди, туди, туди куди їм треба, на лівий берег Дніпра. Аби пришвидшити відкриття руху транспорту, на вантовому мосту уклали тимчасовий асфальт. Це дозволить розмонтажити від транспорту міст Привреженського, що з'єднує лівий берег Дніпра з островом Хортистю, каже заступник начальника служби автодоріг Сапорізької області Олександр Горбань. Генпідрядником було прийнято рішення для відкриття мосту вкласти тимчасовий асфальт, який буде замінено при належних погодних умовах на проєктний асфальт. Це приблизно квітень-травень місяць. Після відкриття Вантового мосту змінилася схема дорожнього руху, сказала начальниця управління патрульної поліції Запорізької області Світлана Михайловська. Мостом Приворженського транспорт рухатиметься однією смугою в бік острова Хортиці. З боку острова Хортиці облаштовані три заїзди на Вантовий міст. Рух новим мостом здійснюватиметься однією смугою в бік прибережної магістралі. З'їжджаючи, вже переїжджаючи через міст, ми будемо мати розвилку, де ми зможемо спуститися на набережну магістраль в бік Вознесенівського ринку і зможемо спуститися на набережну магістраль в бік вулиці перемоги. Нагадаємо, мостові переходи через річку Дніпро у місті Запоріжжя найбільший інфраструктурний об'єкт національної програми Велике будівництво. Зводила їх турецька підрядна організація Honor Group, яка виграла тендер із пропозицією 11,9 мільярдів гривень. Проєктний на термін завершення будівництва березень 2024 року. Однак, за словами заступника, начальника служби автодоріг у Запорізькій області Олександра Горбаня, будівельники працюють з випередженням графіку і мають завершити до кінця 2023 року. Герман Дубінін, Ольга Ларіонова, Дарія Пасічник, Владислав Киясюк, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.